Gigi Becali, lovituri devastatoare. FCSB pierde procesul cu Steaua. Recursul intentat de FCSB în procesul privind folosirea numelui Steaua a fost respins de către judecătorii IC. Pe cale de Consecin, echipa finalată de Gigi Becalin nu va avea voie să folosească numele Steaua, echipa urmând a se numi în continuare FCSB. Decizia numărul 1. 1628 respinge ca inadmisibile excepția lipsei calicii procesuale pasive reiterat în recurs de cetre intimatul purtătorii oficiul național al registrului Comercului. respinge ca nefondat recursul declarat de purtătorul Fotbal Club FCSB fost Fotbal Club Steaua București sublinierat SA împotriva deciziei numărul 989 din 21 decembrie 2016 a Curcii de Apel Bucure sub linie Răti, secția a patra civil. Definitiv, arată judecătorii ICJ.